Учасники акції зібрались на острові Хортиця 12 квітня під вечір. Привезли до скіфського стану саджанці плодових дерев та ємності для поливу. У першому ряду від лісу висадили яблуні, черешню, персики, абрикоси. Кілька саджанців у набії – нетипової для півдня України рослини. «Черешня – сорт драгона, значить, має рост Три з половиною метри, якщо не обрізати. Якщо обрізка йде, то ну, теж ті, ті самі три з половиною метри, але вже сформованою кроною. «Поливу немає на скіфському стані, але висаджуємо, ну, і ми козацтво, ми висаджуємо і ми протягом року перший рік доглядаємо дерева, другий рік вже займаємося більше обрізкою, ніж ну, поливанням». «Так як я козак війська, куріння Дідківського, я приїхав, звісно, підтримати побратимів, посадити дерева. Все ж таки свята земля наша Запорізька Хортиця, ну, як святий обов'язок, висадити дерево. Колись, можливо, з дітьми приїду, буду казати, що ось ці дерева садили». Військовослужбовець Валентин Маланіч протягом чотирьох років з 2016-го служив за контрактом у десантно-штурмових бригадах на Сході України, учасник бойових дій антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. П'ять місяців тому демобілізувався, нині долучився до Козацького товариства. Вони мені близькі по духу, те, що вони є патріотами своєї країни і вони займаються тією справою, що Відроджують, наприклад, наші давні традиції, козацтва. Тут багато дуже хороших людей, добрих, доброзичливих і товариських. Так що мені з ними подобається займатися цими справами, якими вони займаються. У громадській акції взяли участь і солісти гурту Чумацький шлях Тетяна Дудка та Євген Жаворонков. Ось наша лялечка це Абрикошка, абрикоска, Анасова абрикошка. Так що можна з онуками да, да. буде приходити. Маємо надію, що вже в наступному році будуть перші плоди. Висаджене дерево артисти присвятили своїй перемозі у двох номінаціях міжнародного музичного конкурсу Уолд Стас. Дві перемоги. Це наш етнофольдует Жайворонки. Жай да. Гран-прі, гран-прі. Скажемо... це перше гран -прі. От, коли ми удвох вже його, у номінації. Малі групи, групи ну звичайно, старша вікова категорія. Осімнадцять плюс. <рес> і, і ще наш народний ансамбль пісні та музики. Чумацький шлях також отримав гран прі володар. Гран у номінації вокал. Це нам дуже приємно. Один раз на місяць козаки приїжджатимуть до свого саду і поливатимуть дерева. Наступне висадження планують восени. Розповів організатор акції Богдан Рижо. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.